الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية تاريخ 31-5-2023 انتخابة البلدية في عندنا رغبة بإجراء انتخابة البلدية بالوقت المهل تعيتها المزبوطة ما في أي نية لتأجيلها Go, go, go,